جمعية الوفاق وجمعية المرور على الفرصة اللي تاحوا لنا كنشكر ديولنا اللاعبين البرازيليين دي فيهم الأصدقاء ديالي اللي شاركوا معايا بحال إيمرسون اللي لعب معايا في فريق البيضاوي دينامو كييف وبعض اللاعبين اللي تلقينا معاهم في المقابلات كنا كناخدوها كنشكروا اللاعبين الجيل 2004 اللاعبين اللي, اللي في 2004 مع لو ستاف تكنيك لو ميديكال اللي كيف كاتعرفوا فاي اي واحد كيكون سبورتي دو نيفو كيكون لاعب من المستوى العالي صعيب بزاف باش الكاريير ديالو الا خص يبقى حاضر لك طراوال ديالو وحنا كيف عرفتوا يلا واخا فراغ ديال الكاريير فكتشوفوا زاري كيشيز تقريبا من واحد ماهر دوبوا جمع كلشي بخير دونك uh, دكتور را واحد دونك حنا جينا باش نشاركو في هاد المقطع اللي هو باش نفرحو الناس ديال العريش ونساهمو مع الجمعية ديال الويفا باش هاد الأطفال جينا وباش كيف حنا في فأنا غادي يحاولوا في <تصفيق> شو حنا غادي في <تصفيق> من الخارج تتابعو فهذا هو المهم من كامل اسئله هنا كيحضر هنا الا كيحضر بواحد الشرف باش الجمعيه الناس اللي هذيك الأعمال هذيك مع الجمعيات فجميع الأحياء ديال أركان المغرب فإحنا نتمرجوا بها، والأصدقاء ديالنا البرازيليين توما بنفس الشيء فإحنا جينا متعطشين باش نشاركوا الجمهور المغربي والجمهور العريش فهم توما متعطشين باش يشاركونا في هذيك التظاهرة ونتمناو يخرج كل شيء متمتع في الآخر ويكون كل شيء فرحان ويكون ويكونوا وشوفو الحاكم بفيديو لكم ان شاء الله